you <music> اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے معبود اے عرش اعظم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت و ذلت کے معبود اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار ہیں تیرے خطا کار بندے ہیں ہمارے گناہوں हैं, کو مع فرما ہماری خطاؤں کو مع فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں سے خطاؤں سے اور نافرانی ہیں یہ دعا بہت پیاری ہے اسے سکون سے سنیں اور زبان سے آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے اے اللہ ہم سب بہت گناہگار اور خطا کار ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اے تمام کائنات کے پالن ہار اے ذروں کو آفتاب بنانے والے بادشاہ محض اپنی شان ربوبیت کے صدقے میں ہماری جسمانی و روحانی تربیت فرما دیجئے اور اس کے اسباب تک ہماری رسائی آسان فرما دیجئے ہمارے گندے ناپاک اور آلودہ اشیا وجود کو اپنی مغفرت و رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے پاک صاف فرما کر اپنے خام آس بندوں میں شامل فرما دیجی اے مولائے کریم نفس و شیطان کے قید سے ہم آجز آ چکے ہیں ہم اپنے ضواب ارادہ اور سستی عمل کی نحوث سے تنگ آ چکے ہیں ہمارے قلوب پر غفلت اور سرد مہری کی دبیز چادر پڑی ہوئی ہے بس آپ ہی کی رحمتوں کا سہارا رہ گیا ہے آپ اپنی شان کریمی کے صدقے میں ہمارے حال زار پر رحم فرمائیے اور ہمیں نیک متقی بننے کی ہمت و حوصلہ عطا فرمائیے گناہ اور اسباب گناہ سے دور رہنے کی صلاح اور اہل صلاح سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے اے مولا کریم اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اے کریم آقا جو مقروض ہو ان کے قرضوں کی ادابی سبیل لتا فرمائیے یار رحم الرحمین مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہو ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو ان سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائیے ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے اور حکمرانوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے فرمائی اے اللہ پوری دنیا, دنیا میں خصوصا ہمارے ملک انڈیا دلوق میں دلوق انڈیا ملک انڈیا انڈیا امن و امان کی حوال چلا دیجیے جی جی محبت جی اور بھائی, بھائی چارگی جی کا ماحول عطا جی فرما دیجیے جی اے اللہ, جی اللہ ہم سب کو اپنا عشق محبت اور تعلق عطا فرمائیے اے مولا کریم ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نماز اور دوسری تمام عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفی فرمائیے اے اللہ ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے ہمارے ایمان و اسلام کے حفاظت فرمائیے تمام مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں اور تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیے اپنے اولیاء اور دوستوں میں شامل فرمائیے اے اللہ اپنی رضا کشنودی والے اعمال و افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیے اپنی ناراضگی اور غز و غضب والے اعمالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے ہمارے رب علماء کرام اور خدام میں دین کو دینی غیرت اور عزت نفس کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائیے اے اللہ تمام اولیاء صلاح علما طلبا تاجروں اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم سب کے کاروبار اور تجارت میں برکت اور دین گنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے جن کے کاروبار چل رہے ہیں ان میں مزید ترقی عطا فرمائیے اور جن کے بند ہیں ان کو چلا دیجئے اے اللہ ہم سب کو حلال کشادہ پاکیزہ باعزت اور بابرکت رزق عطا فرمائیے اے اللہ شریعت اور سنت کے مطابق کاروبار اور تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے دھوکہ بازی سے جھوٹ سے فریب سے اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اہل مال کو اپنا مال خیر کی جگہوں میں صرف کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے اے اللہ اہل مجلس میں جن کی جو جائز تمنا ہو اس کو اپنے خزانے غیر سے پورا فرمائیے اللہ مجمع میں سے ہر شخص اپنی مراد اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں جس سے ہم واقف نہیں آپ یقیناً واقف ہیں ہر شخص کی مراد پوری فرمائیے اللہ رب اے ساری کائنات سا کے شہنشاہ اے ساری مخلوق اے کے پالنے والے اے زندگی اے اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے, اے, اے آسمانوں اے اور زمینوں کے مالے، مالے، مالے، مالے، مالے، مالے، مالے اے پہاڑوں اے اور سمندروں کے اے انسانوں اور جناتوں کے معبود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 ہمارے گناہوں کو مع فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں سے خطاؤں سے اور نافرمانیوں سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہم گناہ ہیں سیاہکار کار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نا ہیں نا شکرے ہیں لیکن لیکن لیکن میرے معبول تیرا نام لیوا بندے ہیں تیری توفیق کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہمارے معبور ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑا نہیں ہے تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سرات المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز جس سے تو راضی ہو جائے, جائے زندگی میں ایسی نیک اعمال کرنے کی توفیق, کرنے توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر اے اللہ ہمیں تیرے احکام کے فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار نے والا بنا دے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملا آجلا نافیہ عطا فرما اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے اے اللہ رب العزت شیطان مردوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اتوب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه وله بيته اجمعين برحمتك يا